أهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقق الأحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات. نحن هون موجودين في فندق ويندا فيستا. يعني موجود في اسطنبول في باجيلار القسم الأوروبي. هذا المشروع هون هيدا عبارة عن جناح فندقي. فهن ببيعوك مثل شقة فندقية أو جناح فندقي. وهذا الجناح الفندقي هنن بيستاجروه منك أول سنتين بعائد إيجاري. العائد هذا المستأجره منك يعتبر يعني جدا عالي. لأني ليش؟ لأني فندق. وبيعطوك إياه بالدولار. يعني تدفع قيمة تشقة بالدولار وتستلم الطبو وبعدين بيعطوك عائد إيجاري هذا العائد الإيجاري ممكن يوصل لحد العشرة فاصلة شوي بالمئة سنوياً طبعاً عائد الإيجاري طبعاً هو ثابت لمدة سنتين وبعد سنتين بيعملوا مثل الدراسة بيقولوا لك أنه هذا المشروع فيه مثلاً نفرض نحن بنتوقع أنه يجيب أرباح نفرض مثلاً هنا بيعطوك عشرة بالمئة ممكن نقول لك 12% بالمئة ممكن نقول لك كمان 5 بالمئة فبعد سنتين برجعوا يعملوا دراسه ثانيه، هيدا الدراسه الثانيه بيعطوك فيها ضمان انه 90% على الاقل من هيدا الدراسه تكون ناجحه، ليش هنن بيعملوا هيك؟ لاني مثل ما بتعرفوا موضوع مثلا نحن حاليا عم نصور هذا المشروع في وقت جائحه اسمها كورونا، وان شاء الله يجي يوم تكونوا عم تشوفوا هذا الفيديو ويكون ما في هيدا الجائحه ابدا، فهيدا الظروف ممكن تخلي بعض الناس تحس حالها متخوفه، اول شيء بتذكر كان ضمان فيه ثلاث سنوات، بعدين عملوه سنتين وبدون يعملوا بعدين موضوع تشاركي، فبدنا نحكي بهذا التفاصيل اكثر، نحن عملنا الماكيت، شرحنا عن الماكيت والمنطقة واللوكيشن تبع المشروع، عملنا تريلر عنه، كلهم بتلاقوهم بالرابط اسفل الفيديو، اسعار هذا المشروع وغيره من المشاريع كمان بتلاقوها اسفل الفيديو، بدكم تفاصيل اكثر، إذا عجبكم هذا المشروع أو ما عجبكم، كمان في رابط أسفل الفيديو بتتواصلوا عليه بتكتبوا فيه الطلب ونحن نتواصل معكم بنعطيكم ممكن طلب ثاني أو أو خيارات أخرى بمشاريع ثانية. إضافة مثل ما قلت أسعار هذا المشروع موجودة بالرابط أسفل الفيديو بيأخذكم على الويب سايت محدثة بشكل دائم فبتفوتوا على اليوتيوب بتبحثوا عن تركيا شقة الإحلام كاميرا وبتضغطوا على الاشتراك وجرس مشان تصلكم إشعارات من الفيديوهات الجديدة وتشوفوا الفيديوهات السابقة هذا هو النموذج اللي يعني بنحكي عنه نحكي عن سلبياته وإيجابياته ونناقش فيه شو منا نلاقي تعم نشوف كما ما شفتوا انتم انه الممر هو مثل فندق يعني انت تماما داخل فندق الشقق اللي هون يعني مرينا من جنبهم هن مجموعه شقق لكن كل طابق هو فيه 10 شقق تسعه من بيناتهم غرفه وصالون وحده من بيناتهم بس غرفتين وصالون فشوفوا كل شيء موجود هون كل شيء عم بتشوفوه بده يتسلم تماما هيك يعني انت تقريبا بدك تتخيل حالك انه عند او انت بدك تحجز هيدي الشقه تسكن فيها كأوتيل الشقه هي انت ممكن تسكنها كل سنه 14 يوم هيدا بتكون فري غير ال14 يوم هذول انت بيطلع لك عائد ايجاري العائد الايجاري تبعه يعني يعتبر مرتفع الدفع بالدولار والعائد الايجاري كمان بالدولار فكل شيء عم تشوفه هون هو بده يتسلم هيك وقت انت بيخلص هو الضمان بيجي 20 سنه فبعد ال20 سنه بتيجي براند ثاني، شركة ثانية، أو نفس الشركة بتدير هذا الأوتيل، فبترجع بتعطيك عوائد تمام مختلفة، طبعًا بيكون هذاك الوقت العوائد صارت أكثر بكتير بنشوف هون المكان اللي بده يسلم فيه، هون عنا عبارة عن خزانة فيها دولاب، وفي عنا هون مثل الكاصة تبع الفلوس، تمامًا نفس الأوتيل، ما في فرق أبدًا. التدفئة موجودة تحت الأرض، ملاحظين معي إنه الكواليتي كثير حلو. مرحبا بلاش، بيه جوليبان، أول جاي بوينت ريزنس tedayla مثلا الحمام شايفين؟ الحمام بهذا الشكل موجود. في هون مثل بانيو و يعني ما بعرف بس عجبني الموضوع بشكل عام مرتب يعني ما بنحسن نحكي عليه. ابدا في هون دوش موجود في سيراميك طبعا ساحب الله هالقصص كلها موجوده هون في تواليت شايفين معي نحن احيانا يعني اذا كان في هيك شيء شفاف او كذا بنتضايق لما بتكون شقه سكنيه لكن هون نحن عم نحكي انه هيدي شقه استثماريه يعني هون ما حييجي لعندك ضيوف على على الغرفه هي مثلا اذا انت كنت ساكن فيها وهذا هون مثل ما انتم شايفين انتم بانيو ونكمل هيك بنشوف هون في عندنا غرفه النوم يعني مثل أيها فيندوق ثاني فالغفة نومهنش السرير طبعاً مزدوج طبعاً في روم سيرفيس يعني مثلاً أنت إذا جيت أخذت هاي بدك تنفيه 14 يوم بالسنة. أو بدك تعطيه لحدا يتنفيه 14 يوم كمان هذا الأمر ممكن. بدك السرير يكون مزدوج بيعملوا لك يا مزدوج. في طبعاً ريسبشن للإفطار. فيش بيجوا بنطفوا الشقة بشكل عام أو الغرفة هاي بشكل عام بشكل مستمر. فهذا كأنك أنت كمان مثل ما قلنا. بفندق في كثير اشخاص احيانا بتقول انا ما بدي اعيش باسطنبول او انا عندي شقه باسطنبول لكن انا بدي احصل على الجنسيه او بدي شقه استثمر فيها وبدي اجي على اسطنبول مثلا او بيجيني ضيوف او انا بدي اجي على اسطنبول كل سنة اسبوعين او اسبوع او كذا او ثلاث اربع ايام فليش حتى مثلا اشتري شقه وتم هيك موجوده او يدخل فيها مستاجر وما تجيب لي عوائد جيده بتعرفوا عوائد الايجار باسطنبول بشكل عام ما كثير كثير مرتفعه توصل 4 او 6% تقريبا كحد أعظم لكن هون في عندك أمر مختلف في عندك ضمان بالدولار فهذا أمر جيد بشكل عام منشوف أنه الكواليتي مثل ما أنه مقبول في عنا التبريد من النظام مركزي والتدفئة موجودة تحت الأرض الشقة برجع بأكد أنه بتسلم بهذا الشكل تماماً نشوف آه هون في مثلا ركن للطاوله هون في عندنا مكان لحتى الواحد يتفرج على التلفزيون وفي هون مثلا آه مثل براد صغير موجود وخزانه هون في مع الاسف مشروبات آه كحوليه فالموضوع هذا بدي احكي عنه بالنسبه للسلبيات الخاصه آه بهذا المشروع بشكل عام هو هذا يعني هي وحده من اهم السلبيات في اشخاص بتقول انا ما بدي استثمر بمكان يكون فيه مثلا حرمانية. إنه بده يجي لهون واحد ممكن يكون بده يشرب. يعني ممكن. فإضافة إنه هذا الفندق ويندا فيستا هو واحد من الفنادق يلي موجودين في شرق آسيا. منتشر كتير كتير يعني الصين اليابان كوريا ماليزيا كلهم فيهم ويندا فيستا. وهذه الماركة معروفة جدا مثل روتانا يلي موجودة مثلا في عنا في الوطن العربي. مثل هيلتون و يلي موجودة في أوروبا. فمثل انتركونتيننتال يعني ماركه كثير كتير, كتير معروفه عند ابراج يبحثوا يعني عنها والداريست عندها اوتلات كثير كثيره فالبدجيس كون هون بده يعرف انه رواد هذا الفندق غالبا عم بيكونوا من الصين اضافه انه رواد اي فندق ممكن يكونوا بيشربوا فإذا حدا عنده مشكلة بهذا الموضوع، أنا واحد منهم، يعني ممكن مثلا ما استثمر بهيك شي، يعني ممكن يجي واحد يشرب، ممكن يجي واحد يعمل شي، بس لكن في ناس أحيانا بتقول لا، إنه هذا عائد استثماري جيد رح يجيب لي عوائد ممتازة، واللي عم يعمل أمر غلط فهذا الأمر بيكون ذنبه مو ذنبي، الموضوع هون فقهيا أنا ما رح أدخل فيه، فحبيت حطكم بهي الصورة من الأمور السلبية اللي ممكن تكون لبعض الناس سلبية، واحد منهم أنا. هذا المشروع من شبكه مشاريع تي دي المميزه, وشبكة مشاريع TDA المميزة. كتيره مثل ما بتشوفوها موجوده على اليوتيوب لكن مثل ما انه في شبكه مشاريع مميزه في كمان شبكه مشاريع لا ننصح بالشراء بها شبكه المشاريع التي لا ننصح بالشراء بها بتلاقوا الرابط تبعها موجود اسفل الفيديو هيدا شبكه محدثه بشكل دائم بلتقى فيها مشاريع مفلسه مشاريع متاخره مشاريع متعثره مشاريع في عليها مشاكل كتيرة. ومع الاسف هاي المشاريع لحد اللحظه هاي ممكن في ناس عم بيع فيها فقبل ما تشتري عقار في تركيا لازم دائما تطلع على هيدي القائمه مثل ما قلت هي محدثه بشكل دائم بنحط وبنحذف منها كمان مشاريع ثانيه اذا كان حل وضع القانوني او صلح وضع آه القانوني فنحن كتي دي اي تركيا شقه الاحلام عم نتابع هذا الموضوع بشكل مستمر فلا تنسوا انه تشوفوا القائمه اللي تحت شبكه مشاريع لنا نصح بالشراء بها عبر الويب سايد الخاص فينا محدث بشكل دائم وضروري جدا جدا تشاركوها مع الاصدقاء امر ثاني كمان ممكن يعتبر سلبي المساحات الخضراء يعني هون انت اذا بدك تجي تسكن 14 يوم ما تحس حالك مثلا مثل لما تكون ساكن في مجمع في باشاك شهير في باشا شهير في, في إبايليك دوزو وفي أماكن ثانيه يكون فيهم مساحات خضراء كتير وحدائق وكذا هي كأنك انت ساكن بفندق يعني بهذا الشكل ما فيك تعتبر مثلا انه انا عندي شقة انت ما بدي بدي اجي او بدي اتم هون عدة اشهر لازم تقدم طلب وتجي على الايام المحددة لك يعني هذا تماما استثماري هذا كمان واحد من الامور الممكن تعتبر سلبية الأمور الثانية ممكن نشوفها من الأمور السلبية ممكن كثير ناس اسأل عنها إنه أنا بعد سنتين شو راح يصير؟ أه الموضوع تجربة الفنادق اللي بتعطي هذا النوع من الاستثمار هي تجربة جديدة بشكل عام في تركيا. أه شفناها في مشروع اسمه روتانا خلص تقريبا من سنة والناس عم تستلم عوائدها لكن لسه ما قطعت الفترة المحددة حتى يصير مثل ما بيقولوا يعني أو حتى يصير انه ارباح تشاركيه لسه ما وصل لهي المرحله شيرتون لسه ما خلص لكن فيه هي الميزه في مجموعه فنادق تاني كمان عندهم يعني التجربه بشكل عام لساتها جديده ممكن نقول لحد الان هي ناجحه لكن شو راح يصير لقدام هذا الموضوع بعلم رب العالمين هذا من الامور السلبيه الامور الايجابيه حقيقه كثيره بهذا المشروع اول شيء الأشخاص اللي على استثمار بيقول لك ليش انا اشتري شقه وابرك كل شهرين ثلاثه كل سنه مستاجر عوائد قليله ما في روم سيرفيس هذا او انا بدي اجي يعني هلا انت مثلا اذا عندك شقه مؤجره ما بتحسن تجي بالسنة كم يوم وتطلع المستاجر تقول له انا بدي تن بالشقه هذا الشيء غير ممكن فهيدا ميزه تعتبر جيده جدا بالمشروع شغله ثانيه الموقع الموقع في منطقه باجلا في شارع باسن اكسبريس واحد من اهم الشوارع الاستثماريه الموجوده حاليا في اسطنبول فالكواليتي الكواليتي حلو بتستلم شقه مثل ما هي ما في داعي تتعذب بالفرش والترتيبات هاي وفي مثل ما قلت لك هو عندك عوائد بشكل عام موجوده هي لمده 20 سنه يعني الاوتيل ما رح يسكر، الاوتيل ما رح يبطل، اذا راح هذا الاوتيل بعد 20 سنه رح يجي غيره هو مستاجر 20 سنه. فالطابو بيعطيك حق انه انت عندك هيدي الشقه في اي وقت بتحسن بتبيعه للطابو، هذا امر كمان جيد جدا. فهذا كان كل شيء عن المشروع ان شاء الله يكون عجبكم اسعار هذا المشروع تلقوها بالرابط اسفل الفيديو مثل ما وضحت ببدايه الفيديو اذا كانتكم تعرفوا تفاصيل عن مشاريع ثانيه ممكن كمان اسفل الفيديو في رابط بياخذكم لفورم هذا الفورم بتعبوه وبتفوتوا آه بتحطوا الطلب اللي بدكم اياه يعني ونحن بنتواصل معكم او الويب سايت فيه تفاصيل كمان كثيره لمشاريع كثير كثير ثانيه آه مثل ما بصيركم دائما لا تثقوا باي حد ما بيعطوكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين شوفوا حلقات الاحتيال عقالي مشان يكون عندكم استثمار آمن إذا في أي أسئلة ممكن تلاهوا رقمنا موجود أسفل الفيديو في كمان فيديوهات تانية عن الخريطة عن الماكيت عن تفاصيل تانية كمان تلاقوه أسفل الفيديو إذا بتشوفوه عن طريق اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله